Для створення фортифікаційних спору спочатку залучили важку будівельну техніку. Екскаватори риють за вказаним маршрутом. Згодом окопи доводять до ладу військові. Мобілізований старшина з позивним рудий каже: працюють у посиленому режимі. Виконуємо. Необхідні роботи по укріпленню лінії оборони міста Запоріжжя. Зараз знаходиться така споруда, як бліндаж. Це початок. Готуємо до оборони все, наш підрозділ. По необхідності ми його займаємо. Роботи йдуть за планом. Об'єднала схід і захід, тому що Сосни нам, ялинки, смереки, все надіслано на зелено франківської області, наш Карпатський ліс український. Нам допомагають також хлопці на техніці, із технікою, яка приїхала з Рівненщини. І очікуємо ще допомогу з інших центральних регіонів України, які теж будуть допомагати захищати Україну на підступах до Запоріжжя. За словами речника Забрійської обласної військової адміністрації полковника Івана Ареф'єва, окупуються на кількох ділянках ймовірного наступу російських військ. «Ми повинні готуватися до різних сценаріїв. Хлопці на фронті виборюють перемогу і повертають обратно нашу територію, а хлопці, які знаходяться в толу, готують міста, до зустрічі ворога, якщо, не дай Боже, вони прорвуть нашу оборону. Іван Аріф'єв каже, зведені фортифікаційні споруди допоможуть зберігти життя захисників та більш ефективно реалізувати заходи з оборони Запоріжжя. Новини на Суспільному. Запоріжжя.